السلام عليكم مشاهدينا الله عزيزات لكم جميعا، نحييكم، وغادي اليوم إن شاء الله السوق المواشي، نقول لكم الأثمنة، شوفوا السوق كثير داير بعد تساقط الأمطار، مدينة السمارة، غير موجود الحمد لله، ها هو السوق مشاهدينا الله عزيزات، نقربنا ليه. يا الله أندخلو السوق مشايل الاعزاء ونشاركوا معكم الازمنه. تمانا فقد تمانا 18 17 17 السوق الموجود شو شو الحال بقي الله يسر اخوان المدني <تصفيق> صبت الشتا خلاص راه منين كطيح الشتا راه كيطلع كي التامه شويه يلاه السي المدني ميلو شحال يا اخو. 14 في الحوليات مازال ما يبيع شويه باقي وأشرب أنا دنيك المهرجين أشرب أشرب له أنا سبع لا ما بديه بعد شيله كذا لا طيب ما بديه لا ما بديه سبع وعشرين لا لا انا لا ما بديه لا ما بديه لا ما بديه ما بديه ما بديه ما بديه ما بديه ما بديه ما بديه ما بديه ما بديه ما بديه ما ما بديه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 وجينا لك تقاموا اليوم 27 كل معك ياكل شويه الخير الكل 43 ان شاء الله هنا هو الحبيب هادي ياك هادي ثلاثه ثلاثه هادو ثلاثه شحال عطاه هو 28 30 الف ريال الله شغلك من حقك الله لا لا <سؤال> <الليل wheels>. لا <سؤال> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لا سير الله يستر وديتيهم <تصفيق> <تصفيق> العربية <تصفيق> الله يستر الله يستر لك الله يستر لك الله يستر لك الله يستر لك الله يستر لك الله يستر لك الله يستر لك الله لك الله الله الله صراحة الله يكون في الهوان الله يكون في الهوان والله اش تتصبى سجل؟ الحمد لله ما كان غير خير موجود الحمد لله خير موجود ما كان غير الربح الله يا. الحمد لله يا رب خصاصي شحال هنا؟ 25 الله يسخر لك واد الجدي هذا؟ باش يشوفوا الناس الثمانيه يجيبوه زين يسموه هذا هذا 26 ريال الله يسخر لك ربي خصاصي ستاشر، <تصفيق> عشرة، هذو عطاوك 18 18 الوحده هذو جوج في الله يربح ثوب عشرين وحده وعشرين هذا 20 21 الجوز هذا حمد هذا الجوز هذا الجوز هذا مرحبا هذا الجوز هذا الجوز هذا ها ها ها ها الله يا ها غالي. ها ها غالي ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها الله ها ها ها ها بارك الله يا رب. حميدي ايه <تصفيق> <لك أنها أمار. شف> الله هبط يلاه جا، جا عمر ياك جيب تاع عمر سي عمر. العربي. العربي. تصرفين خويا العربي. كنقول لك أنا عمر. كاينة السي. واش تم السي ميلوش. رجع البركة بلي طاحت هاد البركة راه كرامة من عند الله. ياك يا محتاجينها بزاف في البلاد بزاف بزاف. الحمد لله. والله الحمد لله دي راه نعمة البركة هذه خيرة. وراه الخير غا الله يرحم والديك. كيكون الخير الحمد لله اللهم لك الحمد. ينقص شوية العلف وينقص. أنا واحد العشر أيام ولا خمسطاعشر يوم الناس ما بقات غتعلف كاع حنا عندنا. بس صافي صافي غادي يوجد الخير الحمد لله. الحمد لله. الله يجازيك. إيوا كلشي زين أش غدير بنادم راه لك الثمن كاين. الثمن كاين. والله يجعل البركة، اللي سالتها لنا من العلف راه كرامة هذا هو اللي كاين. تحياتي للناس الرحاملة. تحياتي يا خويا يوم الله يحفظك. ساهر سيميرو ساهر ساهر أخويا. ها? بيدشي عليهم. اه. باتي السعب لا هما هادو، اه. ليه 27 وعشرين جوج كاين الثمن اليوم استاطي. استاطي. مجلسة مجلسة لا, لا. <تصفيق> لا لا ما شفتش كلام 4000 شده وشده. <تصفيق> لا الله نشوف بيع اليوم الحمد لله الله الله خير الله يا واش أه عبد سبع قاعد على قدو ها 4000 سبعة مزيده الشريف ياك في 4000 ريال البارح واليوم 4000 الحمد لله خير الحمد لله اشترىنا دخلوه خمسة عشر خمسة عشر بجوج السستات ياك بكري. هاك كاك صاف الله كاك ليس الله ليس ليس الله. عشر آلاف فجدي عشر ريال واحد اباب الله الله يرحمها. الوقت سمع غير روح. مزيان يا سيدي. راه كاين الثمن يا الفقيه عطاونا 21. 21 والدة جدية ياكلوا جدية. جدية مزيان. مزيانة ردي الله يصلح لك. انا طيب. انا فيه 13 وبغينا 25. هاكاك الله يصلح مياه كيف اجدار عليه السوق قلاش? هادا مش ريش تخوط مزيز طاق انجر اه خرج كان في الجملة هذا. لا سبت بها. ثلاثة وتسعين ثلاثة بربعة خمسة خم خمسة خمسة ثلاثة وتسعين الله يجزي كده مرحبا انا مرحبا مرحبا انا مش حميدي لا ضرب لا ما آه دي دي. لا دي؟ أطارها ولا ما أنا بجوج، وحده ولا يوم بوحده؟ لا، لا <لا> <لا> شحال حميدي؟ غادي يمكن الله. 15 ديال 16 <تصفيق> يا الله يسخر. يا الله سيدي مشي مشات مشيت. الف ريال. سير رب الشري الله يسخر. واحد وعشرين الف ريال. راك انت 8000 هادي ها يومين هادو كان راه صبات الشريف شوف الغدير حاز كثير هالسنيك صحاحتك بخير راه شتا قول لها راه صبات الله ينعم عليك الله على الشريف تحيهاتي لك الله يعطيك الصحه حضرات المشاهدين الاعزاء مدينه السماره الاقليم الصحراويه قزار وكساب و تبارك الله عليه الله يعطي الصحه تهيه آه، آه، الشريف آه، معروف مدينه السمار الله يعاونك خو الشريف تحياتي لك الله يجازيكم كاملين السلام عليكم الله راحب بكم سيدي الله عزام من هنا كينتهي الفيديو وإلى فيديو قادم ان شاء الله السوق راه بدات يخوى ما بقات حتى شي واحد هانتوما كتشاهدوا سيدي الله عزام ما بقات حتى شي واحد الى مسيدي الاعزاء الى فيديو قادم ان شاء الله تحياتي لكم والسلام